Joo, kiitos. Tosiaan nyt mun, mun tota näkyy vielä hetken aikaa, mutta jotta saadaan tässä kypöyhteys pidettyä, niin katson parhaaksi, että suljen sen kuvan tästä. Mutta nyt ainakin olette nähneet vilahduksen tästä puhuvasta päästä. Eli olen Kirsi-Maria Malmund, sosiaali- ja terveysministeriöstä vammaispalveluista vastaava virkamiesjuristi. Ja, ja nyt tosiaankin tämän seuraavan 45 minuuttisen aikana olisi nyt tarkoitus käydä hiukan tätä Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen niin kuin valtionavustushakua lävitse. Ja meillä on tästä tämmöinen diaesitys. Kerron tämän nytten suomeksi ja tämä näkyy suomeksi, mutta tämä on myöskin tehty ruotsiksi ja teille on, on jaettu myös diaesitys ruotsiksi ja se on myös saatavilla sitten sieltä THL-hankesivuilta. Ja jos jollain on kysymyksiä, niin ne saa myös esittää ruotsin kielellä, niin voi vastata sitten myöskin po Mutta muuten niin mennään tällä juoksutuksella. Eli tosiaankin aloitetaan tämä diaesitys. Ja ensimmäinen luku tässä hankeoppaassa on hankkeen tavoite ja tarkoitus. Eli luku yksi siinä hankeoppaassa. Ja sitten seuraava dia tosiaankin perustuu ja kertoo nyt tästä hankkeen tavoitteesta ja tarkoituksesta, eli siitä, että hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ja tämän hankkeen ydintavoite on kehittää henkilökohtaisen budjetoinnin, eli käytän lyhennettä HB, niin HB Suomen malli, joka vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta osallisuutta ja valinnan mahdollisuuksia. Eli, eli tämä on se ydintavoite tälle koko hankkeelle ja sitten toki se koostuu myös muista osista. Ja tällä olisi meidän näkemyksen mukaan tarkoitus mahdollistaa avun ja tuen saatavuus joustavasti elämän eri tilanteissa. Eli ne ovat tavallaan ne lähtökohdat nyt tälle koko hankkeelle. Ei pelkästään tietenkään valtioavustuksille, vaan koko, koko tälle HP-hankkeelle. Ja se, se tosiaankin kerrotaan siinä luvussa yksi hankeoppaassa. Sitten meillä on tämä luku 2 tässä hankeoppaassa, eli se on hankkeen toteutus. Ja voidaan mennä seuraavaan diaan. Ää, eli just noin näin, nyt meni hy hyvin vielä eteenpäin. Eli tämän dian otsikkona on siis alueellisten hankkeiden toteutus. Eli kun tämä hanke siis koostuu niin sanotusti valtakunnallisesta tasosta ja alueellisesta tasosta, ja tähän alueellisen tason sitten jaetaan näitä valtionavustuksia, niin tämä alueellisten hankkeiden toteutus lähtee siitä, että, että näissä alueellisissa hankkeissa etsitään erilaisia ratkaisuja näihin hb käytännön kysymyksiin. Ja, ja nämä ratkaisut tietysti etsitään ja löydetään niin, että mukana on ammattilaiset, asiakkaat itse ja sit eri, erityyppiset muut sidosryhmät. Eli tämmöiseen viiden kohta, kohdan listaan itse asiassa on, on tämä alueellinen hanketyöskentely ikään kuin typistetty. Eli ensimmäisenä kohtana on alkuvaiheen arviointi kunnassa ja kuntayhtymässä. Eli kartoitetaan se tilanne siellä omalla alueella vammaispalveluiden osalta ja sit, sit siltä osin, että mi, miten tätä hb voi voisi sitten hyödyntää ja käyttää nimenomaan siinä viitekehyksessä. Tämän alkukartoituksen jälkeen sit on tämä toinen kohta, eli asiakkaiden kanssa toteutettava sosiaalityö. Ja, ja tämä on nimenomaan se keskeinen, niin kuin tässä diassakin se on nyt tummennettu ja painotettu, Eli, eli se on keskeinen osa nyt nimenomaan sitä muun mm. muassa sitä asiakasosallisuutta toteuttaaksemme. Eli, eli kyse on siis siitä, että ammattilaiset yhdessä siellä kunnassa tai alueilla tekevät sitä sosiaalityötä asiakkaan kanssa ja yhdessä keskustelevat siitä niin kuin avun ja tuen tarpeista ja erilaisista mahdollisuuksista sitten tukea sitä avun ja tuen tarvetta ja toteuttaa sitten niitä tarvittavia palveluita. Ja nimenomaan tässä työskentelyssä sitten yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että lopputulos olisi jonkin jonkinnäköinen HB-malli. Ja, ja näin ollen me saadaan siis sitä asiakastyöpintaa, asiakkaiden omia näkemyksiä siitä, että minkälainen olisi hyvä HB-malli ja mitä he itse haluaisivat omilta palveluiltaan niin, että se tukee heidän elämäntilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siitä saadaan siis sitä arvokasta tutkimustietoa, sitä raakadataa tälle hankkeelle. Sitten kolmantena kohtana tässä listassa on alueellinen verkostotyö. Eli, eli tosiaankin kyse on siitä, että nämä alueelliset hankkeet eli kunnat tai kuntayhtymät, jotka valtioavustusta saavat, niin tekevät siellä omalla alueellaan yhteistyötä eri tahojen kanssa. Se voi kattaa sidosryhmiä ja muita kuntia, jos, jos hanke on vaikka niin kuin laajempi, laajemmin kattaa kuin vain, vain sen alueen, joka saa valtioavustusta, tai muita yhteistyökumppaneita. Eli, eli tässä on niin kuin ilman muuta tarkoituksena hyödyntää se kaikki saatavilla oleva apu ja näkemys, jota siellä kullakin alueella on. Ja, ja tietysti niin myös se rikkaus tässä alueellisessa verkostotyössä on nimenomaan se, että kun alueet keskenään on erilaisia, niin saadaan sit myöskin kunkin alueen oma, oma toimiva näkökulma esiin. Ja, ja silloin se on hedelmällistä, kun siinä on, on monia ja monipuolisia tahoja mukana. Sitten neloskohta tässä listassa on taas tummennettu, ja se on siis yhteistyö valtakunnallisen kehittämisen kanssa. Eli kun tämä alueellisen tason työskentely on saatu käyntiin, niin sitten tarkoituksena on aina säännöllisesti tuoda ikään kuin niitä alueellisia hedelmiä siihen valtakunnalliseen työstämiseen, eli toisin sanoen sitten myöhemmin, kun tässä kerron näistä THLn tulevaisuudessa järjestämistä ää, työpajoista, tai työskentelypäivistä, niin sinne nimenomaan tuodaan sitten ne alueelliset ainekset, jotka on saatu kasaan, ja yhdessä kehitetään sitten sitä valtakunnallista näkökulmaa. Ja sitten tosiaankin vielä viimeinen kohta, ottakaa hetki, eli vitonen on tämä alueellisen hankkeen toteuttaminen, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että tämä hanke ikään kuin rullaa eteenpäin. Täällä on kohta tulee sellainen kuvio, missä siis ikään kuin käydään syklissä aina läpi sitä, että alueellinen työskentely tyypistyy aina siihen, että tullaan niihin valtakunnallisiin työskentelypäiviin yhdessä THL kanssa sitten taas ollaan sieltä valtakunnallisesta työskentelypäivästä saatu ikään kuin uusia eväitä, uusia näkökulmia, joita sit taas viedään sinne alueellisen tason työstämiseen. Ja, ja tätä sitten, kun on sen koko hanketyöskentelyn ajan tehty, niin lopulta kasassa on sitten jokaiselta alueelliselta hankkeelta sellainen kokonaisuus, joka sitten, josta sitten muodostuu se valtakunnallinen näkemys siitä, että mikä olisi. Suomen HB-malli. Sitten voidaan mennä seuraavaan hankkeeseen, tai siis seuraavaan Eli vielä tarkemmin tästä asiakastyöstä. Tämä on erittäin tärkeä kohta, nimenomaan sen takia, että henkilökohtainen budjetointi eli HB, niin se ei missään nimessä ole uusi ilmiö. Sitä on kokeiltu ja siitä on puhuttu paljon jo, jo ainakin nyt noin 10 vuoden ajan. Ja esimerkiksi viime hallituskaudellakin STMllä oli ne, ne palvelusetelikokeilut, joissa tosiasiallisesti tehtiin asiakastyöltä ja tosiasiallisesti tehtiin niitä asiakkaiden hallintopäätöksiä siitä, että miten henkilökohtainen budjetointi kullekin asiakkaalle muodostetaan, niin, niin tämä on nyt tärkeä niin eroavaisuus huomata nyt tässä, tässä hankkeessa. Eli Tosiaankin tästä asiakastyö lähtee siitä, että tässä asiakkaiden kanssa toteutettavassa sosiaalityössä niin kehitetään ja arvioidaan asiakastyön prosesseja. Ja tämä, on tietysti, niin kuin, tämä, tämä kehittäminen ja arviointi on myös sillä tavalla monipolvinen seikka, että, että se tapahtuu itse asiassa ennen sitä asiakaskontaktia. Sitten se tapahtuu luonnollisesti sen asiakaskontaktin aikana. Ja sitten vielä sen asiakaskontaktin jälkeen, eli arvioidaan miten, miten niinku koko homma meni. Eli, eli sillä tavalla niinku mahdollisimman paljon sitä niinku datan keräämistä ja sit sen analysointia, että miten meni ja mitä, mikäkin tarkoitti. Ja sitten asiakastyö tarkoittaa myös sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan näitä HP-käyttömahdollisuuksia. Ja, eli, eli nimenomaan toteutetaan sitä asiakasosallisuutta ja ymmärretään se, että se asiakas on, on arvokas tiedonlähde myöskin niin kuin tässä, tässä hankkeessa. Eli että saadaan niitä omia näkemyksiä siitä, että mit, miten kukin itse haluaisi toteuttaa omaa elämäänsä ja miten niin kuin itse kokee hyötyvänsä tällaisesta uudesta HB-mallista, eli tavasta toteuttaa palveluja. Sitten tässä ö, asiakkaiden kanssa toteutettavassa sosiaalityössä kuvataan myöskin nämä nykyisin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa syntyvät yksilölliset ratkaisut. Eli, eli mitä erilaisia vaihtoehtoja meillä olisi tätä HP toteuttaa jo niin kuin nykylainsäädännön nojalla ja toisaalta miten erilaisia yksilöllisiä ratkaisuja muutoinkin kuin HP- avulla nykyisin on muodostettu. Eli kartoittaa taas kerran sitä, sitä mahdollisuuksien viidakkoa, miten vammaispalvelut, jotka ovat hyvin yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, niin miten niitä pystyisi toteuttamaan vielä, vielä enemmän niin monipolvisemmin. Ja viimeisenä kohtana tässä diassa on nyt nimenomaan se, että ei tehdä varsinaisia henkilökohtaista budjetointia koskevia ää, hallintopäätöksiä. Eli kuten aikaisemmin sanoin, niin kuten viime kauden kokeiluissa tehdään, niin tässä hankkeessa niitä hallintopäätöksiä ei tehdä. Ja syynä on siis se, että koska meillä ei nykyisin ole voimassa olevaa lainsäädäntöä HB, niin myöskään silloin, silloin hallintopäätöksiä sellaisesta asiasta ei tehdä. Eli se on, se on tärkeä niin kuin oikeusturvan tae. Myöskin. Eli tässä kartotetaan työkaluja ja vaihtoehtoja tulevaa varten. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli valtakunnallinen yhteistyö. Eli äsken kuvasin tätä alueellista ulottuvuutta ja sitä kiertokulkua, kun tuodaan sitä alueellista näkökulmaa sitten mukaan tähän valtakunnalliseen työstämiseen. Niin tässä sitten muutama kohta tarkemmin nyt tästä valtakunnallisesta yhteistyöstä ja työstämisestä. Eli ää, alueellisten hankkeiden hanketyöntekijät osallistuvat näihin thl järjestämiin työkokouksiin. Eli näihin työkokouksiin tuodaan sitten aina ne, ne alueelliset näkökulmat ja ne alueelliset ää, ratkaisut, joita on, on sitten yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa pohdittu. Ja nämä työkokoukset keskimäärin voisi olla esimerkiksi kahden päivän pituisia työkokouksia THL ja koko hankkeen aikana niitä olisi ehkä keskimäärin 8-12. Mutta tämä ei tietenkään kivehakattu, eli, eli niin siltava suunta antava arvio tässä vaiheessa. Sitten nämä itse, itse työkokoukset niin sisältää sen, että käydään läpi sitä tehtyä alueellista työskentelyä. Sitten kartoitetaan näitä HPn temaattisia kokonaisuuksia, eli jos, jos HP näyttäytyy esimerkiksi eri vammaispalvelujen niin kuin sisällä erilaiselta, tai erilaisiin tarpeisiin vastataan HPlällä eri tavoin, tai sitten jos on esimerkiksi vammaispalveluiden niin kuin asiakkaiden sisällä sitä monimuotoista asiakasryhmää, eli eri tavoin vammaisia henkilöitä ja heidän tarpeitaan, niin miten tämä HB näyttäytyy kullekin. Ja sitten näissä kokouksissa myöskin sovitaan asiakastyössä ja verkostotyössä käsiteltävistä kokonaisuuksista, eli nimenomaan saadaan sitten evät taas sinne tulevaan alueelliseen työskentelyyn, joka jatkuu sitten sen, sen työ, työkokouksen jälkeen taas. Eli sillä tavalla niin saadaan koko ajan sitä valtakunnallista tukea niin siihen alueelliseen työskentelyyn, mutta sitten myöskin, että valtakunnallinen työstäminen saa hedelmää sieltä alueellisesta työstämisestä. Eli tässä on tämmöinen niin kun, proaktiivinen yhteistyö, että kummekin osapuolet tavallaan saa kummaltakin. Ja se, se on nimenomaan se hyvä asia tässä. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli valtakunnallinen ohjaus ja koordinaatio jatkuu. Eli, eli yleisesti ottaen siis nämä valtakunnallisen työstämisen toimijat on STM ja THL. STM vastaa tästä hankekokonaisuudesta strategisesta ohjauksesta, eli, eli luonnollisesti niin kaikesta tästä valmistelusta, mitä nyt on viime syksystä asti tehty tähän hankkeeseen liittyen, ja, ja sitten niin myöskin tämmöisistä strategisista linjoista hankkeen aikana. Ja, ja luonnollisesti sitten myöskin niin STM on, on valtionavustusviranomainen, eli, eli STM myöntää nämä nämä valtionavustukset ja tekee kaikki siihen liittyvät viranomaistehtävät. Itse valtionavustuspäätökset hän kirjoittaa sitten perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, mutta niin kuin muuten nämä viranomaistehtävä kuuluu STMlle. Ja sitten taas THL rooli on nimenomaan se, että toteuttaa tämän valtakunnallisen toimeenpanon eli käytännössä toteuttaa tämän hankkeen ja sen, sen niin kuin äh, kokonaisuuden, sen, että tämä ydinajatus saavutetaan ja että minkälainen se voisi sitten olla se lopputulos. Sitten myöskin tietysti THL saadaan sit sitä koordinaatiota ja tukea näihin alueellisiin hankkeisiin, kuten edellisessä diassa kerroin. kerroin. Ja sitten myös tutkimuksellinen osio, joka tähän hankkeeseen kytkeytyy. Eli se loppuraportti sitten vuoden 2021 lopussa, jo, joka valmistuu, joka on siis soveltuvin osiin hallituksen esityksen muoton kirjoitettu raportti siitä, että minkälainen olisi Suomen HB-malli. Niin siinä luonnollisesti pitää olla se tutkimuksellinen puoli mukana ja, ja sitä THL siis kokoaa ja siitä vastaa. Ja sitten myöskin tämä hanke tarvii luonnollisesti valtakunnallista viestintää ja, ja toisaalta tukea sitten alueellista viestintää. Eli, eli viestinnän puoli myöskin aktiivisesti mukaan. Ja sitten kuten jo mainitsinkin, niin tämä loppuraportin valmistelu. Eli, eli se on myöskin sitten se, mitä STM on thl tilannut. Mennään vaan seuraavaan diaan. Sitten hiukan vielä näistä taustoista. Eli STM ja THL yhdessä arvioivat sitten ne saapuvat hankehakemukset ja myöskin sitten toisaalta vastaavat tästä sidosryhmäyhteistyöstä niin valtakunnallisella tasolla. Tähän hankkeelle on asetettu valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa on sisästä ja meidän THLn edustajien lisäksi myös Vane, eli vammaisten henkilöiden oikeuksien ja neuvottelukunnan edustaja, sitten vammaisfoorumin edustaja ja Kuntaliiton edustaja. Eli sillä tavalla myöskin tämä ohjausryhmä on, on niin heterogeeninen, että siinä on, on tätä viranomaisperspektiiviä, sitten on, on järjestönäkökulma luonnollisesti ja sitten vielä kuntanäkökulma, eli sillä tavalla oikein hyvä kokopano. Sitten voidaan mennä seuraavaan dioon. Eli sitten siirrytään ikään kuin hankeoppaassa tähän lukuun kolme, eli hankehaku, ja, ja mitä kaikkia osioita siihen hankehakuun sitten kuuluu. Eli tässä on tällainen niin sanottu rahadia, eli valntioavustuksen määrä tällä hetkellä on enintään noin 3,3 miljoonaa euroa. Eli vuoden 2020 budjettiin on, on varattu tuo yksi miljoonaa, ja sitten vuoden 2021 budjettiin 2,3 miljoonaa. Ja tässä kohtaa tietenkin on syytä muistuttaa, että, että a, niin siis aina mistään poikkeusoloista huolimatta, niin budjetti on aina kuluvalle vuodelle sitova. Eli tämä vuoden 2020 budjetti on, on jo niin sanotusti sitova ja varma, ja tuo 1 miljoona on sinne merkitty, mutta sen sijaan vuoden 2021 budjettia ei vielä ole niin eduskunnassa sitovasti päätetty, eli sillä varauksella tietenkin aina pitää sitten muistaa olla. Eli, eli tota, se on otettava huomioon. Ja sitten tietysti se, että nyt kun meillä on tämä koronavirusinfektion ja yleisesti tarttuva, tarttuvan taudin aiheuttava oikeustila, niin, niin sekin tietysti sitten, niin kuin tiedämme, niin on, on sellaisia taloudellisia vaikutuksia jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan. Tietysti valtion budjetti tulee kokonaisuutena katsoa ja siltä osin sitten tarkastella nyt tämän vuoden kuluessa, että miten sitten näiden rahojen käy. Mutta se, mikä nyt tällä hetkellä tässä haussa on ja hakuhan päättyy siis 25.5. Niin siihen hakuun on tämän verran rahaa jaossa. Ja tämä 3,3 miljoonaa jakaantuu sitten niille valittaville alueellisille hankkeille. Me hankeoppaassa ei ole lyöty lukkoon tarkkaa määrää, että näin ja näin monta hanketta hyväksytään, vaan sinne on laitettu tämmöinen 5–10 hankkeen haarukka. Mutta tietenkin se lopullinen lukumäärä riippuu siitä, että minkälaisia hakemuksia tulee sisään ja miten ne sitten täyttää tämän hankkeen arviointikriteerit, joita tuossa myöhemmin käydään läpi. Eli, eli siltä osin ö, tiedämme tämän kokonaispotin, noin 3,3 miljoonaa, joka on tällä hetkellä, ja sitten haadukas siitä, että hankkeita voisi olla noin 5–10. Rahasta kun puhutaan, niin tietenkin sitten vielä on ö, tarkkaa muistaa, että valtioavustuksena jaettava raha niin tarkoittaa 80 prosenttista avustusta. Eli 20 pinnaa, eli 20 prosenttia pitää sitten löytyä, löytyä sieltä kultakin alueelta itseltään laitettavaksi tähän hankkeeseen. Ja valtionavustusta voi siis käyttää 80 prossaa näistä kustannuksista. Ja sitten vielä pieni lisätieto, joka nyt ei ole tässä diassa, mutta joka tuli näiden kysymysten osalta esiin. Mitä on siis syytä nyt tässä muistuttaa kaikkia, niin liittyy siihen, että esimerkiksi tämän tulevaisuuden sotakeskushankkeen osaltahan on jonkun verran noussut sitä, että alueet on kyselleet, että, että saako ikään kuin takautuvasti sitten käyttää niitä myönnettäviä rahoja. Eli esimerkiksi jo tässä hakuvaiheessa käytettävään resurssiin niin takautuvasti sitten käyttää niitä rahoja, jos ne myönnetään. Niin, niin Samalla tavalla tässä meidän hp hankkeessa sit voidaan toimia, eli jos alue A on nyt käyttänyt jonkun summan X tässä nyt haun aikana jo satsanut siihen, että tehdään hyvä hakemus ja mi mitä muuta sitten tähän hankkeeseen liittyvää valtioavustuksia oikeuttavin kustannuksi luettaviksi ää, menoiksi on jo syntynyt, niin niitä voi sitten, jos hakemus hyväksytään ja alueellinen hanke Toteutuu, ja sitten siis valtioavustusta myönnetään, niin takautuvasti sitten käyttää sitä rahaa myös jo tänä aikana syntyneisiin valtioavustuksen oikeuttaviin kustannuksiin. Eli siltä olisi pieni, pieni knoppi. Mutta tietysti tästä täytyy muistaa, että sitten, sit jos tota, alue ei tule valituksi, niin et niitä korvattuja tai käytettyjä kustannuksia ei sit korvata. Eli se koskeva niitä, jotka sit tulevat valituksi tähän, tähän hankkeeseen. Tämä niin luonnollisesti ihan yleinen valtioavustushankkeessa tehtävä menettelytapa. Sitten voidaan mennä tuohon seuraavaan diaan. Eli tässä on nyt listattu viisi valtioavustuksen myöntämisen edellytystä. Nämä tulee suoraan yhtäältä sieltä meidän valtionavustuslaista. Sitten näitä edellytyksiä tulee myöskin sieltä tänä vuonna annetusta valtionavustusasetuksesta, joka koskee nyt nimenomaan tämän Marinin hallitusohjelman hankkeita ja niiden valtioavustuksia sote-sektorilla. Ja sitten vielä edellytyksiä tulee sitten kunkin hankkeen osalta siitä hankeoppaasta, jos sinne sellaisia on kirjattu. Ja niitä käydään kohta läpi. Mutta tässä nyt ensi viisi tällaista yleistä edellytystä. Eli että hanke on tarpeellinen ja se tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista. Eli, eli nämä kolme hyvin tällaista keskeistä tavoitetta, jo, jo, jotka toki niin kuin kaiken toiminnan tavoitteena tulee olemaan, mutta niin kuin, ö, korostetusti sitten tietysti vielä tässä hankkeessa, ö, kun kerran tällaista niin sanotusti ylimääräistä rahaa eli valtioavustusta jaossa, niin silloin tämä palveluiden kehittäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja toimintatapojen uudistaminen ovat hyvin keskeisiä asioita. Sitten tämän listan toisena edellytyksenä on, että hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, eli, eli luonnollisesti, kun me nyt puhutaan vammaispalveluista, niin se yhteys, yhteys löytyy jo siitä. Sitten hankkeessa huomioidaan valtakunnalliset sote-rakenneuudistusta koskevat linjaukset, eli, eli luonnollisesti, kun nyt puhutaan Suomen HB-mallista, puhutaan vammaispalveluista, niin ne on molemmat sellaisia ulottuvuuksia, jotka jo tähän meidän sote-sektorin sote lainsäädäntöön automaattisesti lisääntyvät ja, tai siis sisältyvät. Ja, ja siltä osin kun tiedämme, että sote rakennelainsäädäntö on, on uudistuksen pyörteissä, niin se tulee niin kuin ottaa huomioon sopivissa määrin myös näissä hankkeissa. Tämä ei ole siis mikään sellainen niin kuin Suuren kynnyksen diili, vaan, vaan niin tämä ikään kuin seikka, joka tulee ottaa huomioon, että tämän hankkeen tavoitteena on kuitenkin uutta lainsäädäntöä mahdollisesti lähtökohtaisesti muodostaa, eli Suomen HB-mallia. Silloin se asettuu niin järjestämisvastuun ja muiden osalta luonnollisesti sinne sote järjestämistä koskeviin lainsäädännöseikkoihin. Sitten neloskohta on se, että hankkeessa otetaan huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö eli, eli luonnollisesti sote-sektorin sisällä, mutta sitten jos sote-sektorin niin lisäksi tulee muuta relevanttia, niin nekin sitten osataan ottaa huomioon. Eli mehän tiedämme esimerkiksi sote-sektorilla on, on paljon sitten palveluiden lisäksi vaikka etuuspuoli, joka joskus saattaa, saattaa ikään kuin Öö, olla sellainen seikka, joka on hyvä ottaa huomioon, tai sitten joissain kohdissa veroasiat voi olla sellaisia, jotka jollain tavalla niin kiinteästikin liittyy. Ainakin nyt HBn saatahan aiemmin keskusteltiin vaikka siitä, että jos se olisi ollut kiinteä rahasumma, jonka saa, niin mi mi miten se tarkoittaa sitten suhteessa meidän verolainsäädäntöön. Mutta mut tietenkin tämä oli siis nyt yksi konkreettinen esimerkki siitä, että miten myöskin... Sote-sektorin asiat vaikuttavat sitten poikkihallinnollisesti myös muuhun, muuhun niin sektoriin. Ja sitten tämä viimeinen viides kohta on se, että hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja, ja että sitä pystytään sitten laajasti hyödyntämään. Ja, ja tämä on tietysti niin sellaiset peruslähtökohdat niin kuin ikään kuin kaikille hankkeille, että, että arvioidaan, että, että ne asetetut tavoitteet saavutetaan ja että yleisesti ne, ne tavoitteet sit on sellaisia, että niitä kyetään hyödyntää nyt tässä yhteydessä valtakunnallisessa kehittämistyössä mennään vaan seuraavaan dioon. Sitten kun äsken luettelin, noin lainsäädännöstä ja asetuksista tulevat yleiset edellytykset. Niin sit tässä on nyt naha, tämän hankkeen arviointikriteerit, eli jotka on, on sinne tämän hankkeen hankeoppaaseen kirjattu ja joiden pohjalta sit niitä saapuvia hakemuksia arvioidaan ja, ja valitaan sitten ne rahoitettavat hankkeet. Eli tälle HP-hankkeelle on asetettu 15 arviointikriteeriä. Ee, erikseen on, on ilmoitettu, että miten ne pisteytetään ja millä perustein. Ja myöskin, kun tämä hankehaku avautui 25.3., niin siinä yhteydessä sitten julkaistiin niin kuin tiedoksi myös tämä liite 6, eli tämmöinen arviointilomake, että miten ne sitten ne kukin kriteeri sitten arvioidaan. Sitä ei siis itse missään nimessä tule tehdä niin kuin hankehakijana, vaan se on nimenomaan tiedoksi kaikille tahoille, että tällä tavalla sitten tästä meidän toimesta sitä Arviointia tullaan tekemään. Ja sitten tietysti vielä syytä on, on muistaa, että ministeriö pidättää mahdollisuuden keskustella hakijoiden kanssa näistä hankehakemuksista ennen lopullisen valinnan tekoa, eli, eli juridisesti luonnollisesti nämä kriteerit on se, jotka on niitä. Niin kuin merkitseviä seikkoja siitä, siinä, että saako valtioavustusta vai eikö saa. Mut sen lisäksi sitten vielä on kirjattu, tää, että voidaan käydä keskustelua sitten ennen päätöksentekoa niin vielä näistä hakemuksista. Eli, eli sit myöskin saada ikään kuin vielä lisätietoa, että mitä vaikka hakemuksessa nyt on tarkoitettu tai muita, muita keskeisiä asioita. Ja tässä on nyt tässä diassa tämmöinen tota, Rinkulan sisällä olevat kriteerit ikään kuin hahmoteltu niin, että, että kun on 15 arviointikriteeriä, niin niistä muodostuva maksimi pistemäärä on 36 pistettä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kriteerit 1-3, niin niitä painotetaan enemmän ja niistä voi siis saada yhteensä 12 pistettä ja sitten loput kriteerit 4-15. Niin, to, niissä sitten on painotus hiukan kevyempi, ja niiden maksimipistemäärä on 24 pistettä. Eli, eli tuossa on pieni havainnollistus näistä <köhö> kriteerien ikään kuin jakautumisesta. Eli niistä painotettavista alkupääkriteereistä, on vähän enemmän pisteitä jaossa, ja sitten myös loppupäin joita on paljon enemmän, mutta sitten joiden maksimipistemäärä per kriteeri on hiukan pienempi. Ja Mennään seuraavaan diaan vielä tarkemmin näistä arviointikriteereistä. Eli nämä mainitut 1–3 kriteerit ovat siis tässä diassa näkymät seuraavat, eli asiakasryhmien monimuotoisuus. Tällä tarkoitetaan siis sitä, kun meillä on kehyksinä vammaispalvelut, niin nimenomaan siihen vammaispalveluiden sisällä olevien asiakasryhmien monimuotoisuus. Eli eri tavalla vammaisten henkilöiden monimuotoisuus on yksi seikka, mutta sitten voi myöskin olla esimerkiksi niin kuin vammaispalveluiden sisällä se eri, eri monimuotoisuus. Eli, eli muistetaan se vammaispalvelujen viitekehys, mutta sitten kuitenkin se monimuotoisuus siellä, siellä sisällä, sitä tällä kriteerillä haetaan. Sitten toinen ja numero kaksi kriteeri on vammaisten henkilöiden osallisuushankkeessa, eli, eli tämä tarkoittaa yhtäältä sitä jo kuvailemaani asiakastyötä, jota siellä alueilla tehdään ja yhdessä pohditaan ja keskustellaan sitä yhtäältä asiakkaan omaa tilannetta ja sitten toisaalta näkemyksiä ja vaihtoehtoja sille, että miten palvelukokonaisuuksia sitten muodostettaisiin ja toteutettaisiin. Mutta myöskin vammaiset henkilöt voidaan muullakin tavoin osallistaa hankkeessa, eli sen verkostotyöskentelyn ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Eli, eli niinku, tämä on siis myöskin semmonen tärkeä kriteeri, jota tässä hankkeessa on haluttu luonnollisesti painottaa. Ja, ja täältä osin siis myöskin hyvin merkittävä seikka. Ja kolmas kriteeri on sitten, alueellisen verkostotyöskentelyn toteutus esimerkiksi järjestöjen kanssa. Eli kun tässä verkostotyöskentelystä juuri aikaisemmin käytiin läpi, niin siinä voi olla järjestöjä ja sit muita, muita sidosryhmäyhteistyön tahoja mukana. Eli näillä kolmella kriteerillä ajatellaan, että saavutettaisiin niitä ydintavoitteen kannalta tärkeitä asioita ja siksi niitä on, on painotettu. Ja tämän diaan alaosassa on tästä pisteytyksestä sit tarkemmin, eli näiden kolmen kriteerin osalta on korkeintaan ö, neljä pistettä jaossa per kriteeri, eli siitä tulee se 12 pisteen maksimi, eli kolme kriteeriä kertaa neljä pistettä. Sitten tässä on nää, nää tota numeraalis, tai numeraalisten arviointien lisäksi nää kirjalliset sanalliset arvioinnit sitten per pistemäärä. Eli nolla ei toteudu ja sit neljä pistettä toteutuu täysin. Eli tällainen skaala. Sitten mennään vaan seuraavaan diaan. Sitten on nämä arviointikriteerit 4-9, samoin kuin sitten kriteerit 10-15, ne ovat kaikki mahtuneet tälle dialle, mutta ne ovat kaikki sitten keskenään niin kuin samanarvoisia, eli, eli jaossa on 0-2 pistettä. Ja nämä kriteerit ovat siis seuraavat, eli neljä on johdositoutuminen hankkeeseen. Ää, eli luonnollisesti hankkeessahan nyt aina on ne hanketyöntekijät, jotka työskentelevät muun muassa siinä asiakastyössä. Tällä, tällä nyt ajatellaan myös sit alueellisen johdositoutumista tähän. Eli että et tosiasiallisesti se nähdään myöskin niin kuin alueen johdon tasolla sellaiseksi asiaksi, jota haluaa, halutaan edistää ja viedä eteenpäin. Sitten tänä kriteerinä on hankesuunnitelma realistisuus ja hankkeen kokonaistaloudellisuus. Eli realistisuudella nyt luonnollisesti ö, tarkoitetaan nyt ainakin sitä, että ihan maita ja mantuja ei lupailla, koska ka kaikkihan ei. Ei pystytä toteuttaa ja täydellistää, on mahdotonta saavuttaa. Eli nimenomaan, että ne tavoitteet joo, on asetettu realistisesti niin, että ne on sitten mahdollista niin kuin, toteuttaa ja, ja saavuttaa. Ja hankkeen kokonaista taloudellisuutta tietysti ajatellaan sitä, että et mitkä on ne taloudelliset vaikutukset siinä hankkeessa. Ja, ja kansakielisesti ilmaistuna ikään kuin vain, mi, mi, miten rahaa käytetään järkevästi. Eli se on tämä viidennen kriteerin anti. Ja sitten on kuudes kriteeri, hankkeen käytettävissä oleva asiantuntemus. Eli, eli saadaanko sitout, sitoutettua esimerkiksi alueelta minkä verran ammattihenkilöitä mukaan ja minkälaista osaamista sitten näillä työntekijöillä on. Eli esimerkiksi tämä, mutta sitten myöskin asiantuntemusta tulee sieltä verkostotyöskentelystä sidosryhmiltäkin. Eli tässäkin taas on, on mahdollisuus ikään kuin ajatella laajasti sitä asiaa. Ja seitsemäntenä kriteerinä on sit hankkeen poikkihallinnollinen yhteistyö. Tässä nyt taas hiukan samaa kuin tuossa aikaisemmassa diassa puhuttiin tästä poikkihallinnollisuudesta. Eli, eli minkä verran löytyy sidos tai niin kuin yhtymäpintoja sitten sinne muille muille ö, sektoreille mahdollisesti. Vammaispalveluiden osalta tiedämme, että, että yhtymäpinnat näiden etuus- ja veroasioiden lisäksi, mutta ainakin myöskin varmaan sinne opetus- ja sivistysalalle jonkun verran ulottuu. Vammaisten lasten koulun käynti tai, tai vammaisen henkilön opiskelu, käynti liittyy sinne ö, työ- ja elinkeinomaailmaan. Ja niin päin pois, eli, eli vammaispalvelut tosiaankin on hyvin tällainen, niin kuin, ehkä voisi vois kuvata universaalikin palvelu, eli vaikka se on niin kuin hallinnollisesti to, toki sosiaalipalvelu, mutta että sen tavoitteet ulottuvat itse koko henkilön elämään, eli ei eli pelkästään siihen sosiaaliseen hyvinvointiin, vaan, vaan asiakkaan niin kuin koko elämän ylläpitämiseen ja toteuttamiseen ja niihin omien päätöksien tekemiseen, oli sitten mikä tahansa elämän alue tai sektori. Ja kahdeksantena kriteerinä on osallistuminen hankkeeseen. Eli totta kai kun mietitään HB, joka mahdollisesti olisi erityyppinen tapa järjestää palveluja kuin nämä perinteiset, esimerkiksi omatuotanto tai, tai sitten pelkästään ostopalvelu. Niin kuin niin meillä on esimerkiksi palveluseteli, joka perustuu näihin palvelutuottajiin, niin, niin millä tavalla sitten tämä HB voisi olla sellainen, missä hyödynnettäisiin myöskin palveluntuottajia, palvelutuottajia. Eli kun puhuttiin näistä ydintavoitteista tavoitteista siitä, että asiakkaan valinnan mahdollisuuksia lisättäisiin ja, ja turvattaisiin, niin, niin ainakin ne, ne yhtymäpinnat tulee heti tähän tätä kriteeriä ajatellen mieleen. Yhdeksäntenä kriteerinä on sitten yhteistyö muiden hankkeiden ja alueiden kanssa. eli Kuten tiedämme, meillä on monia valtioavustushakuja nyt jo auki. On lastensuojelun kehittämiseen liittyvää. On sosiaalialan kirjaamisasioihin liittyvää hanketta. äskettäin ja työkykyohjelmaan liittyvä valtioavustushaku. Ja sitten luonnollisesti meillä on tulevaisuuden sote-keskushaku. Eli nämä on niin kaikkia tällaisia stm hallinnon olevia hankkeita, joissa niin kuin myös vammaiset henkilöt luonnollisesti ovat tavalla tai toisella niin kuin mukana. Ja, ja siltä osin niin kuin, ö, yhtenä kriteerinä on luonnollisesti se, että miten tehdään yhteistyötä näiden muiden hankkeiden kanssa. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan, missä on sitten nämä loput kriteerit 10–15. Eli kymmenes kriteeri on alueellisten olosuhdetekijöiden huomioon ottaminen hankkeessa. Eli tässähän keskeistä on, on ottaa taas, taas, taas huomioon se, että Suomi on hyvin monipolvinen maa. Meillä on hyvin erilaisia alueita. Etelä on todellakin erilainen kuin pohjoinen tai itä. Eli siltä osin, että mitkä ovat ne alueelliset tekijät, jotka tekevät jonkun yksittäisen alueen just, just omanlaiseksi. Eli sellaisten tekijöiden hahmottaminen on myöskin keskeistä. Sitten yhdentenä toista on tämä kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen. Eli, eli tällä tietysti meillä on hyvin, hyvin paljonkin Suomessa erilaisia ö, vähemmistöryhmiä, erilaisia. Niin kuin, kulttuurisia erityispiirteitä muilta osin, jotka kuitenkin kattavat laajakonkin väestöryhmän, eikä sen tarvitse olla laajakaan, vaan jollain tavalla järjestäytyneen väestöryhmän. Myös näiden erityispiirteiden huomioottaminen on kiinnostavaa tässä hankkeessa, koska esimerkiksi vammaispalvelut tulee turvata yhtäläisesti kaikille. Ja silloin yhtenä osa-alueena tässä tietenkin on se, että osataan ottaa huomioon erilaiset tällaisetkin aspektit. Kriteeri 12 on tämä aiemman tiedon ja kokemusten hyödyntäminen. Eli kuten jo aiemmin viittasinkin siihen, että HB-tahan on, on kokeiltu aiemmin. Ei ainoastaan STM-toimista, vaan myöskin suuntaamun kautta KVPSn järjestön toteuttama. Hanke. Sitten meillä on ollut vain kansalaisuuteen hanke HP liittyen, ja ylipäätänsä tämä historia HBH liittyy Suomessakin on jo jonkun moista. Ja tietysti sitten puhumattaakaan ulkomaatasosta, eli tämä ei sillä tavalla ole nyt mikään ihan uusi aihe. Ja sillä tavalla olemassa olevan tiedon ja kokemusten hyödyntäminen hankkeessa myöskin omasta alueellisesta perspektiivistä katsoen. Niin niin on arvokasta. Ja sitten kriteeri 13, hankkeen innovatiivisuus, eli, eli kun tämä on tietenkin kehittämishanke, tässä, tässä mietitään tulevaisuutta, mitä ratkaisuja löydetään muuttuvassa maailmassa, niin ne on nyt ainakin sellaisia seikkoja, jotka tähän innovatiivisuuteen liittyy. Ja kriteeri 14 on sitten hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen. Ja ja tästä kriteeristä itse ö, pidän tosi paljon, eli tämä on myöskin sellainen asia, että niin vammaispalveluiden osalta monesti mietitään, mitä laki sanoo, mitä oikeuskäytäntö sanoo ö, ja sit se sen mukaan totta kai toimitaan, mutta monet asiat on kiinni myös niistä toimintamalleista, toimintakäytännöistä ja niitä muuttamalla niin voidaan muuttaa ja paljon enemmän kuin, kuin pelkästään yksittäisellä lakipykällä viilaamisella. Ja, ja sillä, sillä tavalla, että jos tässä hankkeessa onnistutaan käytäntöjä toimintakäytäntöjä sitten luomaan, niin niitä sitten myöskin käytetään. Ja toisaalta nyt jo aiemmin muodostettuja toimintamalleja ja käytäntöjä, niin niiden, niiden hyödyntäminen on hyvin tärkeää. Ja viidentenä toista kohtana on sitten hankkeen viestintä, eli nykymaailmassa kun eletään, meillä ei ole enää pelkästään sanomalehti ja, ja yleiset lehdet, missä asioista tiedotetaan, vaan meillä on hyvin tämmöinen monimuotoinen viestintäkulttuuri muodostunut pariskymmenes vuodessa, eli on somet ja kaikki, ja, ja siltä osin myöskin viestintä on sellainen niin ennen kaikkea hyödyllinen väline, jota kannattaa käyttää. Myös tiedon levittämisessä ja lisäämisessä. Ja, ja tosiaankin, niin kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin nämä 4-15 kriteerit, niin pistetään tällä skaalla 0-2. Ja tässä on sitten myöskin tämä sanallinen arvio, eli nolla on ei toteudu ja sitten kaksi pistettä toteutuu täysin. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan dioon. Eli tuossa oli tosiaan ne. Valtioavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset, jotka tuli lainsäädännöstä ja sitten äsken käyty ne kriteerit, jotka tulee tuolta HB-hankeoppaasta. Tässä on nyt sitten tästä hakemisesta täsmätietoja. Eli hakijana tulee olla kunta tai kuntayhtymä. Tämä on siis rajattu siihen. Valtioavustusta ei voi tässä hankkeessa hakea muut tahot kuin kunta tai kuntayhtymä. Mutta se ei toki tarkoita, että muut tahot eivät olisi näissä hankkeissa mukana, mutta se valtionavustuksen hakija ja saaja on, on kunta tai kuntayhtymä. Hakuaika alkoi 25.3. ja näillä näkymin se päättyy 25.5. eli hakuaika on kaksi kuukautta. Mut kuten silloin kun tämä haku avattiin, niin kirjattiin sinne julkisesti nähtäville, että nyt näistä poikkeusoloista tämä ratkaisu on tehty, että haku avattiin. Mutta jos näyttää siltä, että, että tulee kohtuuttoman hankalaksi tässä näissä poikkeusoloissa, valmistella hakemuksia, niin, ja siltä osin ikään kuin hanketta ei, ei päästä toteuttamaan asianmukaisesti. Niin niin siinä tapauksessa sitten voidaan totta kai tuossa toukokuussa vielä pohtia, onko syytä pidentää tätä hakuaikaa. Mutta totta kai kaikki toivomme, että kahden kuukauden hakuaika, joka on jo varsin pitkä no yleisestikin ottaen, ottaen huomioon tämän hankkeen niin suuruus, että et jaettavissa olevan määrän, rahamäärän suhde niinku hakuajan pituuteen on kuitenkin aika lavea. Eli sitten siltä osin nyt toivotan tietysti, että hakuaika riittäisi. Ja siltä osin, kun tämä on kuitenkin viranomaistehtävä, jota tässä tehdään, niin, niin jos hakuaika päättyy 25.5. kello 23.59, niin, niin sen jälkeen sitten saapuneet hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Eli, eli aikataulusta siihen kannattaa pysyä, jos pidennystä ei tule. Sitten tästä hakemuksesta, eli me ollaan tehty valmiiksi ja mallipohjaksi, eli käytettäväksi tämmöinen STM-hakemuslomake, se on siellä stmfi sivujen materiaaliluettelossa, ja sitä, sitä hakemuslomaketta tulee siis käyttää, tulee muistaa, että, että allekirjoitukset sisältyy ja sitten se toimitetaan liitteineen päivineen skannattuna sitten meidän kirjaamoon. Eli tässä on nyt tässä vieressä ää, tota, lueteltu tällainen liitelista. Eli täytyy muistaa, että me täytyy siis tehdä se hakemuslomake ja siihen liittää sitten viisi liitettä. Ja tässä on listattu nämä liitteet, eli luonnollisesti hankesuunnitelma. Siihen ei ole mallipohjaa. Siihen on vain tietyt raamit asetettu, eli maksimisivumäärä, millä fontilla ja millä rivivälillä tehdään. Muutoin sanaa vapaa ja muoto, mutta niin kuin muuten ei ole siis valmista lomaketta tai näin päin pois, vaan joka luova vapaus itse se hankesuunnitelma muodostaa. Luonnollisesti talousarvio yhtenä osana. Eli, eli tietenkin, että miten numerot jakautuu ja miten sitten sitä haettavaa rahaa olisi tarkoitus käyttää. Sitten sen lisäksi on tämä liite kolme, eli viestintäsuunnitelma. Siihen ei, ei ole valmista lomakepohjaa. Eli Siihen on tällainen viestintäsuunnitelmaohje tehty. Se on siis ihan vapaanvalintainen ohje teidän työn tueksi. Eli, eli saatte sitä hyödyntää, jos haluatte käyttää pohjana tai ottaa sieltä sitten soveltuvin osin kohtia, jos haluatte. Mutta pakollista pohjaa ei siis ole. Sitten tuo kohta neljä. On periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta. Siitä kohta Lisää sitten mm, muun muassa niistä usein kysyttyistä mutta siis että tarkoittaa sitä, että kun on näitä sidosryhmä yhteistyökumppaneita, niin sieltä sit saadaan, saadaan periaatepäätöstä siitä, että hankkeeseen osallistutaan. Ja sitten viidentenä liitteenä on kuntasitoimuslomake, eli Eli jos on yksi valtioavustuksen saaja ja hän tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa, niin sitten näillä kuntasitoumuslomakkein sitten sitä yhteistyötä tehdään. Ja se on ikään kuin varmennettu tällä lomakkeella. Eli summa summarum valmiit lomakepohjat on liitteellä kaksi talousarvio, liitteellä neljä periaatepäätös päätös liitteellä viisi kuntasitoumuslomake. Ja sen sijaan vapaavalintainen sisältö on liitteellä yksi hankesuunnitelma ja liitteellä kolme viestintäsuunnitelma. Eli sillä tavalla noi, noi liitteet jakautuu. ja Tämä olisi hakemuslitaania, joka olisi tarkoitus tehdä. Sitten siirrytään vaan tohon seuraavaan diaan. Eli valtiovustuspäätös, kuten sanottiin, arviointi tapahtuu siis niin, että STM tekee sen yhdessä THL kanssa. Ja itse päätökset tekee sitten perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru perustuen näihin tehtyihin arviointeihin. Ja nämä valtioavustuspäätökset tulee sitten olemaan erittäin tärkeitä dokumentteja, kuten hyvin tiedätte hanketyöskentelystä. Eli siinä määritellään sitovasti kaikki ehdot, koskee nyt esimerkiksi hankkeohjausta, seuranta-arviointia, viestintää ja valvontaa, valtionavustuksen maksatusta, käyttöä ja, ja niin päin pois. Ka kaikki sellaisia seikkoja, jotka nyt siihen niin valtiovustuksen myöntämiseen juridisesti liittyy. Ja mennään sitten vaan seuraavaan diaan. Eli sitten vielä taas tässä hankeoppaan maailmassa, niin luku 4, eli hankeavustuksen käyttö. Tässä on nyt lista näistä hyväksyttävistä kustannuksista, joihin siis tätä myönnettävää valtiaavustusta voidaan käyttää. Tämä on tämmöinen seitsemän kohdan lista. Tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen lista, joka tulee. Tulee yhtäältä valtioavustuslainsäädännöstä, joka oikeastaan näyttää kaikkien näiden valtioavustushankkeiden osalta aivan samalta. Eli tässä ei niin kuin sellaista oikeastaan niin kuin tähän HP-hankkeeseen liittyvä spesifi vaihtelua ole. Ja tässä hankkeessahan sitten to tosiaan toi Lõunaissuomeen aluehallintovirasto tulee olemaan se, maksatusviranomainen eli raha liikkuu Lounais-Suomen Avin kautta. Ja he myöskin sitten vastaavat kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka liittyvät sitten näihin kustannuksiin ja niiden hyväksymiseen ja hyväksyttämiseen. Eli, eli sieltä sitten jatkossa saa, saa myöskin hankkeen kuluessa niin, niin ohjetta siitä, että mitä nämä kohdat 1-7 tarkoittaa. Ja mitä niihin sisältyy ja mitä ei sisälly. Mutta siinällä siis ei, ei hirveästi uutta, vaan nämä on samanlaisia asioita kuin hankkeissa yleisestikin on, kun puhutaan valtioavustushankkeista. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli tässä on tämmöiseen ikään kuin aikajanaan tiivistetty tämä hankeprosessi. Eli tämä jana alkaa 25.3. kun tämä valtioavustushaku on avautunut. Nyt tänään ollaan tuossa kakkospallukassa 24. kun on tämä hakuinfo. Sitten meillä on suunnitteilla 5.5. hakijoille tämmöinen hanketyöpaja, missä käytäisiin vielä spesifimmin läpi nyt tämän yleisesittelyn seurauksena. Niin syntyneisiin jatkokysymyksiin. Eli, eli sitten, sitten ei enää Toki tätä samaa esitystä lähtökohtaisesti läpi, vaan niitä syntyneitä ajatuksia ja kysymyksiä sitten parhaamme mukaan valaistaan. Mut, siitä tilaisuudesta sitten lisää myöhempänä. 25.5. eli neljäs pallukka tarkoittaisi sitä, että hakuaika päättyisi. Jos siinä aikataulussa pysytään, niin valtioavustuspäätökset tulisi kesän 2020 aikana. Ja sitten sen aikataulun mukana alueelliset hankkeet käynnistyisi lomakauden jälkeen syksyllä 2020. Öö, ja totta yhteinen hanketyöskentely siinä sitten öö, sa samassa yhteydessä. Eli, eli myöskin sitten se, se niinku, Valtakunnallinen perspektiivi sit siihen mukaan. Sitten hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. eli Silloin on nää, nää alueelliset hankkeet syksyn 2021 kuluessa loppuneet. Ja, ja sitten THL, kun työstää loppuraporttia viimeistelee sitä, ja kaikkea sitä hedelmää, jota on sitten hankevuoden aikana saatu, niin koko loppuraportiksi. Niin, niin se kaikki kiteytyy sit silloin vuoden 2021 lopussa, jolloin hanke päättyy. Mennään vaan seuraavaan diaan. se seuraava dia on, kiitos.